كريت استقوى الأولوب ده وهمكو عايزين ما يمكن يرجع يا دكاتره العيادة شوفوا شغلكو أصبحتوا مليون ملعبوا استموكو يا مدمنين